Jag har den här, 60 km. Det var ingen som sa att det här skulle gå som en dag. Och jag ser inga tecken. Jag satt där i en lektion. Jag satt där i en lektion. Jag satt en Jag tycker inte, be om Och jag kan inte välja För ni är inget för mig Vi måste finnas för alla på vägten och helt alla stans när som helst nu Och när som helst Kommer vi in och väntar och Turn on, I'll never take it, let's build this